Dobar dan, ja sam Irina Demljanović i danas pričamo o svim ovim životinjama. Pauza, pogodite koje su. U pitanju su zglavkari, arthropods, i oni su veoma značeni zato što čak 3 četvrtine, odnosno 85% poznatih vrsta nauci, nama ljudima poznatih, pripadaju upravo nekoj od ovih grupa životinja, dakle zglavkarima. Zglavkari pripadaju carstvu životinja. Oni, one, one tipovi koje smo do sada upoznali, odnosno uh, one tipovi koji su... Uh, u evoluciji ranije nastali od zglavkara su pre svega sunđeri, pa iza njih dupljari, pljosnati crvi, valjkasti crvi, člankoviti crvi, mekušci i evo dođe smo do zglavkara. Ostali su na boljohorci i hordati. Davke, zglavkari su tip. Ovo su linkovika, dva lepa uh, dokumentarna materijala. E sada, rekli smo da njih ima mnogo i vrlo su nam poznate sve ove grupe. Zglavkari su tip, a sve ove grupe su podtipovi. Koje su to grupe? pa ukolike životinje, odnosno arachnids, zatim rakovi, odnosno crustaceans, i e sad ovdje ima jedna fosilna grupa, oni danas ne postoje, ali ima ih, na primjer, u Maroku mnogo fosila, najrazličitih oblika, trilobiti, odnosno trilobites, insekti, odnosno insects, često ih zovemo bube, ali to mnogo širi pojam insekti, i e, stonoge, odnosno myriapods, odnosno millipedes and centipedes, i to su podtipovi, odnosno glavne grupe zglavkara. E sad što je to što se zglavkara čini zglavkarom? Odnosno koje su to osobine primetili naučnici, a i vi sami na kraju krajeva gledajući ih, pa svim ovim um, podtipovima su zajednički. Prije svega to su zglavljeni ekstremiteti, odnosno kako deca vole da kažu člankovite noge, odnosno. Na engleskom se kaže jointed appendages, zato što pod tim zglobljenim nogama nisu jedino noge te koje su zglobljene, pa zato ih zovemo appendages, odnosno ti neki nastavci, a ne samo ekstremiteti, malo smo ih mi tako preveli. Dakle, ono što je zglobljeno kod zglavka su i razne vrste antena i sve oni, mi ih zovemo usni ekstremiteti. Sve ono, znate kako pčele, mravi, rakovi, imaju kao nekakve nožice, nekakve štanca, nešto što se tu nalazi oko usta i služi im za ishranu. To su takođe appendages i mi ćemo ih za sada zvati ekstremitetima i razni ekstremiteti za kretanje, za različite vrste kretanja. E sad šta je to još što zglavkara čini zglavkorom? Opet možu pauza. Pa čini ih njihov spolješnji skelet, odnosno exoskeleto, njihov oklop, kako deca vole da kažu, pa sam zato i stavila oklop uh, ove vitezove kao dobru asociaciju, upravo taj spoljašni skelet. Nego da vidimo mi šta se nalazi, od čega se je napravljen taj spoljašni skelet i kako on u stvari radi. Evo ovdje imamo uvećanje jedne stonoge, pa vidimo kako spolja ima nekakav čvrsti sloj. To je ono što krcka kad zgazate buba švabu, to je ta kutikula. E sada, kako se kreće ako ima ceo taj oklop, kao i vitez, Kao i oklop viteza ima viteza unutra koji ga iznutra pokreće, tako i ovde imaju snopove mišića koji to pokreću. Ovde se baš dobro vidi na nozi, na primjeru noge ove muve, kako ovaj crveni deo, to je mišić koji je pričušćen ovde i ovde. I u stvari on tako pravi jedan unutrašnji zglob koji pokreće tu muvenu nožicu i tako i sve ostale delove tela. E, a kako oni sad rastu kad imaju taj oklop? Za viteza mora da se pravi novi, ako imate malog viteza koji je porastao. E, pa tako i... Zglavkari u stvari moraju da se presvlače, a kako to sve izgleda, opet na linku sa ovaj, dokumentarnim materijalom. Ima još nešto s koje zglavkara iz zglavkrom. Što je zajedničko još svim ovim uh, živim bićima, svim ovim životinjama? Telo od segmenta, odnosno regiona. Znači imaju neki delovi. Sad negde vidimo manje ili više delove, ovde jedan pa je drugi onaj ispod što je savijen kod krabe, na primjer, kod pauka takođe, insekata, stonoga. Vidimo su to neki delovi, jednostavno segmenti, segmented body. I sad, da li sam ja ovde pogrešila šta to z glavkara čini z glavkarom, pa neka saksija i neka, neki ašov? Ne. Ono što hoću da vam prikažem jeste simetrija. Šta je simetrija? Pa to je ono neka ravan koju kad povučemo kroz nešto, ono je isto pa sa one druge strane. E sad, gdje mi možemo da povučemo... Uh, Koliko ravni i gde možemo da povučemo te ravni, to je da ih postavimo kada je u pitanju saksija. Pa možemo, koliko god je saksija okrugla, pa toliko ravni da postavimo, kao neki zraci. A ovde, kod h, o to već ne možemo. I zato ovo zovemo bilateralna, odnosno bilateral symmetry. Bilateralna odnosno dvobočna, dva boka. Znači, kad ja povučem ovu ravan, ona ima dva boka dve strane, pa tako i moje lice. Takođe, ali da vidimo čija simetrija u životinskom svetu je slična ovoj saksiji. To je kod sase, na primjer, i ta simetrija se zove zračna, odnosno radial symmetry, zato što je od tih zrakova, kao što sam rekla, a ova bilateralna osim kod mene i kod vas, ima, na primjer, kod mnogih sisara i kod kičmenjaka uopšte i kod grupe kojom se danas bavimo, odnosno kod zglavkara. I šta je to što smo naučili o zglavkarima? Naučili smo šta to zglavkara čini zglavkarom, pa smo pričali o zglobljenim ekstremitetima, spolješnjem skeletu, telu od segmenata, odnosno regiona i bilateralnoj simetriji. Rekli smo da su zglavkari tip u okviru carstva životinja, a da podtipovi u, u okviru zglavkara sad, odnosno arthropods, su rakovi pa u koliki životinje, trilobiti, insekti i stonoke. Toliko, nadam se da je bilo korisno.